Poslední školní den je tu a strážníci městské policie Hradec Králové hlídají i dnes bezpečné přecházení žáků a studentů u škol. V ranních hodinách mezi půl osmou a osmou hodinou je můžete u škol potkávat každý školní den. Dnes dohlíží na přechodech i po rozdání vysvětšení a to v čase 8.45 až 9.30. Máme zkušenost, že v tyto dny děti jsou už často nepozorné, myslí jsou na prázdninách a proto přecházení je pro ně nebezpečné. V Třepši dnes doplnila také koordinátorka Besipu, která rozdávala reflexní prvky. Školákům a studentům přejeme pěkné prázdniny, ostatním příjemnou dovolenou.